Det är 18 olika byggherrar som kommer att bygga här, så att inget hus kommer att vara likt det andra, utan det kommer att bli en mångfald. Men roslags påbörjade sin resa med att det var en järnvägsknut när Roslagsbanan drogs ut hit på 1880-talet. Och min förhoppning är ju givetvis i en framtid att man ser det här som en helhet. Man kommer att bevara den fina gamla kommunalhusparken i ett sätt. Sen så kommer man ju se området, exempelvis när man anlägger möjliga parkeringsytor så kan man göra på ett sätt så att man också kommer se grönt ut, gröna sedumtag, gröna fasader och så kommer man titta på. Det är ju ett hållbart område.